Dezluire incendiare în comisia SREI Florian Coldea susține ce Traian Besescu tia de existența protocoalelor. Florian Coldea, fost adjunct SREI, a declarat joi, în comisia de control SREI, ce Traian Besescu, fost presubliniere din Tale României, a subliniere de existența protocoalelor. Dar nu de conținutul lor, a relatat Claudiu Manda, subliniere e fal comisiei parlamentare, informează MediaFax. Răspunsul a fost ceda sublinierei ce s-a sub procedat în urgent maxim. Decizia s-a transpus în protocol pe infracțiuni de evaziune fiscală. Au existat situații în care au ajuns la judector pentru a elibera un mandat pe sigurant național. <fie> Întrebarea dacă a existat acea discuție între Coldea Maior Besescu legat de mandatul de securitate națională asupra lui Andronic, Coldea a spus ce nu confirm, nu infirm sub că ce este o informație în spațiul public. Dacă Traian Vescu sublinierea tiada de existență acestor protocoale, Coldea a spus și da, sublinierea tia de existența lor, dar nu de conținutul lor. Tericianu nu mai era premier subliniere i în sat, a spus că nu sublinierea tie sau nu poate confirma ce domnul Tericeanu ar fi sublinierea Întrebarea Ioan Rus trimis la Bruxelles a spus ce este exclus, a spus ce nu a sublumie despre această deplasare a domnului Rus. A fost întrebat dacă l-a cunoscut pe Blejanar înainte să fie subliniere la ANAF. A spus și da, dar ce nu i-a fost prezentat de domnul Falc, a mai spus Manda despre audierea fostului adjunct SRI. Fostul adjunct SRI a fost audiat timp de subliniere apte ore pentru a doua oară în Comisia de Control SRI anuncând ce va reveni pentru a oferi sub alte detalii.